اقبلي يم العريس وافرحي بلا ولد يا ياسر شرفي الحفل يا درا ارحبي يا شيخة البيض والكل استعد لك اقبل يما العريس اقبل يما العريس وفرحي بوا ولد يم أسد شرفي حفل يد الردمين ارحبي يا شيخة قف الحفليات الحفل يا درر ارحبي يا شغلات